Друзі, всім привіт! З вами Сергій Поліщук. І сьогодні я хочу вам показати, як я монтував один ролик. Я побував в селі в Карпатському, верхній Ясинів називається. І на Різдво познімав, як колядники співають колядуці, чоловіки ну така давня традиція. Цей ролик я у себе залишу в описі, якщо хочете подивитися. А я хочу розказати кухню, так би мовити, показати. Ну, розказати, як я знімав, показати, як я цей ролик монтував, які тут були підводні, так би мовити, течії і камені. Ну, можливо, вам буде цікаво розібрати особливості зйомки і монтажу такого подібного ролика. Але перед цим не забудьте підписатися на мій YouTube канал, якщо ви ще не підписані, поставити лайк до цього відео щоб його побачили як можна більше глядачів. Можете мене підтримати на Патреоні лише одним доларом і можете придбати один з моїх онлайн-курсів по відеозйомці і відеомонтажу, який я залишу в описі до цього відео. Отже, поїхали! Відкрита зараз програма, в якій я, я це все монтував. Зараз я відкрию Відкрию ісходніки, покажу, значить, як це все було. Ну, отже, коротко опишу, розкажу, покажу. Значить, ось село. Спочатку я хотів зняти, як співають цю коляду хлопці, запущу це відео, хай йде. Значить, в, в Криворівні є таке село в, в Карпатах, потім в верховині хотів записати, але настільки багато людей було і глядачів, так би мовити, і відвідувачів церкви, що було неможливо це зняти. І мене запросив, ось Микола Тафійчук, знаний майстер цимбалар в цьому регіоні, запросив на їхню, на Різдво, на коляду в село Верхній Ясенів, і мені пощастило, там майже не було людей, ну, принаймні, зі смартфонами, з камерами, але колядники хлопці співали дуже гарно, і тому у мене була можливість, я просто показую просто ісходник, щоб ви бачили, як це, я там ходив серед них, все знімав, це вони готуються, так би мовити, до, до початку, поки що в церкві йде служба, і по завершенні служби починається у них ця коляда. І от я ходив, значить ходив, дивився, знімав різні плани. Ось ця церква в горах, в Карпатах, дуже красиво. Люди потрохи починали виходити з церкви, і потім я, значить, ну, набивав собі плани, дивився, що як мені там підзняти, виставляв різні режими відеозйомки. Бо погода була така, мінялася мінялася. То сонечко виходило, то хмари були. Ну, але я намагався якось до цього пристосуватися. Хоча все одно е якість картинки мене, врешті-решт, все одно не, зад не задовільнила. Ну і потім, значить, коли зараз. Е коли почалася сама уже, сама, сам момент співівку, я назнімав спочатку ці плани, вони мені потім знадобилися, коли просто вони готувалися, хлопці, до цього, вони там спілкувалися між собою, значить, і ось вже вийшли з церкви, служба закінчилася. Так, і потім ось колядники. Значить, цікава, цікава традиція, тут дуже багато це чоловіки, значить, вони вийшли тут, вони діляться на колядницькі партії, там по 12, 9, 10, 11, 12 чоловік, це родичі, сусіди між собою, і починають значить, співати коляду. І от вони таким чином почали співати. Я для себе визначив ну, одну колядницьку партію, тобто один гурт, скажімо так, цих чоловіків, за якими я вирішив постежити і записати, ну, моя задача була відзняти і записати саму, якби, коляду, саму пісню, от яку колядку, яку вони співають, від початку і до кінця. І я розумів, що це буде дуже важко, тому що вони, по-перше, йдуть навколо церкви, обходять, роблять коло, і, значить, мені треба за ними постійно йти. Плюс, зі звуком, значить, там і вітер був, і, і мені, ну, не було такої можливості, щоб там, ну, окремо, адже я сам працював, і сам знімав, звук мені треба було тільки на зовнішній мікрофон писати, і тому я намагався, ну, не використовувати там петлічку чи інший мікрофон, я просто виставив режим так, щоб у мене зовнішній мікрофон, як би, хапав, і намагався бути максимально близько до калядників. Вони мені, в принципі, дозволили, і я був, я був, значить, біля них. І от, значить, зараз я вам покажу ту партію хлопців. Ось ця партія, оці хлопці, яких я, в принципі, от моя задача була розказати історію про них. От їх тут, там, я не пам'ятаю, скільки їх там, 9-10. І от їх я знімав. Значить, Ось вони почали співати. І, значить, я в голові тримаю, ось я біля них знаходжусь, звук нормально пишу і я намагаюся зробити так, щоб, це, щоб записати всю пісню. Тобто, запис я не вимикаю, але намагаюся теж... Роз якби робити якусь розкадровку, тобто знаючи про те, що потім моменти технічного браку, я потім спробую чимось перекрити. Але але я зрозумів, значить, і от дивіться, я їх тут проважаю, проважаю, проважаю от навколо церкви. Іду біля них, намагаюся якісь різні ракурси брати, але й намагаюся, щоб пісня пролунала, щоб текст у мене не втратився, і була вона цілком і ще й в гарній, достатньо гарній якості. От я тут перед ними йшов, що йшов, йшов. Але потім, дивіться, мені пощастило. Значить, я їх відняв, от вони там заспівали. Е так, і вони, значить, все, пісня закінчилася. І потім пішли інші коледовники. Ну, я там їх трошки теж вирішив познімати. Врешті теж мені це все знадобилося, намагався там всіляко розкадрувати, думав, що може це якось буде використовувати. І потім дивіться, що в чому мені пощастило, значить, після того, як вони співали, їх там батюшка, ну, з... Отче місцевий, значить, їх там посвятив, все. А потім е, вийшло так, що мої оці... Е, там їх було кілька цих колядницьких партій, кілька хлопців співали. Так от, ті хлопці, ось моя, якби моя бригада, за якою я, моя колядницька партія, за якою я слідкував, вони почали... Ще одне, зробили ще одне коло, навіть це не коло було, а вони вже виходили з цієї церкви, і вони заспівали, і я зрозумів, що вони співають ту саму пісню. І для мене це був вихід, тому що я розумів, що вони співають ту саму пісню, а це значить, що у мене є ще один дубль для того, щоб... Е відзняти їх уже там під трошки іншими ракурсами. І вже тут в другому дублі я намагався шукати крупні плани. Ось я шукав там... Бо перший дубль я знімав більш такими середніми планами, ну, щоб зберегти, якби загальну картину, да? І цей, ну і щоб зберегти сам текст пісні. А тут, коли я вже зрозумів, що у мене, мені пощастило, у мене є другий дубль, що я можу скомпонувати потім ці два дублі, зробивши з них одну пісню, я вирішив тут уже набирати крупних планів цієї ж самої пісні. І от поки вони співають, дивіться, я набираю крупні плани, крупні плани вже цих хлопців, там, музикантів, коротше, намагаюся кожного з них, якихось там їхні елементи одягу, там, як вони йдуть, бартки там підкидають, ці топірці. От. І я записав ще раз одну, ще одну пісню. От. А потім, ну, в общем, і записав її ще раз. Да. От. Записав в другий раз. І, ну, далі там в общем, вони поспівали, потім вони прийшли, тут, значить, у них була традиція, вони подули в роги, такі у них є. Да, це я теж зняв. Ну, і головне те, що я вам показав. А, а потім я записав інтерв'ю з Миколою Тафійчиком, тобто це майстер-цимбалар, про якого я раніше теж робив, як він там виробляє свої музичні інструменти-цимбали. У мене є окрема історія про нього. І я, значить, записав з ним інтерв'ю, тому що ми з паном Миколою добре знайомі, де він розказав про цю давню традицію, як це все використовує. Тобто я записав з ним інтерв'ю, я його поставив, поставив отак от біля себе, дивіться, біля себе поставив камеру, попросив дивитися на мене, повісив уже петличку на нього, записав якісний звук і, значить, позадавав йому питання, де, значить, він мені розповів, відповів на всі, на всі мої запитання, що, де, ну, якби про цю традицію колядницьку, тому що для мене це цікаво, для мене це незвично. От. І от він, значить, записали моє інтерв'ю, а далі вони пош... пішли колядувати вже по хатам, у них така традиція, і я відзняв, як вони вже прийшли там до господарів. І свою, е, от, уже перед господарями, уже ця окрема колебницька партія заспівала е, ту саму пісню. Але пісня була теж та ж сама, що і була. Ну, тут уже, якби, я окремо теж намагався походити, трошки її розкадрувати і е, зняти теж цілком, от, цю пісню. Ну от, в принципі, власне, це і була вся зйомка, яка, ну, скільки вона там, години дві-три, мабуть, зайняла вся ця, вся ця проц... ну, якби вся традиція, і от вони, значить, тут заспівали, все, господарі віддячили, і я собі пішов, так би мовити, додому. Так. Тепер давайте подивимось, що до монтажа. Значить, свій монтаж я побудував, в принципі, на інтерв'ю, тобто я повибирав питання, відповіді, тобто, мого головного героя, і от зробив, ну, якби, де він розказує, що, як у них там це все відбувається. І е, потім, е, для того, щоб не просто дивитися, ось, бачите, у мене перша доріжка, якщо зараз я відключу там другу, е, другу доріжку, і ви побачите, що перша доріжка, це якби у мене йде, я зараз відключу другу і третю, покажу, що перша доріжка, це у мене йде інтерв'ю. Інтерв'ю, інтерв'ю, інтерв'ю, де він розповідає. Але через те, що я перед, цим, перед початком цієї коляди, я познімав як вони там збираються, як вони там готуються. Це якраз мені і лягло під його інтерв'ю. І тому я його інтерв'ю перекрив оцими, е, оцими е, відео, яке я назнімав перед початком їхніх співів. Тобто я походив, я набирав тут різні плани, а він якраз своєму інтерв'ю про це мені і розповідає. І так я робив протягом всього фактично його інтерв'ю. Благо, у мене було дуже багато, ось ви бачите, у мене було багато цих, багато планів. Ну, якби і ось ці невеличкі шматки інтерв'ю, де він у мене розповідає, я ось вони, да, Я перекрив цими моментами, де вони якби ось ті там крупняки, різні крупні плани я там набивав. Ну, тобто і ось у мене вийшло це. А далі, дивіться, цікава вийшла штука, значить, коли мої колядники почали, значить, співати, я підклав Взяв пісню, де вони у мене співають, ось вони, я тут зробив собі таку робочу секвенцію, і дивіться, я поклав, і у мене фактично, ну, дуже класно вийшло, тому що обидва дублі, пісня була однакова, і вони співали, значить, скрипаль задав однакову ноту, Да, у них був однаковий темп, і другий дубль, обидва дублі, що от перший дубль, де вони співали, значить, де я перший дубль знімав, що в другому дублі, де вони співали, пісня була абсолютно однакова. І коли я підігнав одну, одну пісню під іншу, да, тобто ось я взяв, наприклад, там, зараз ви побачите, ось якщо я взяв, якщо я взяв наприклад, першу оцю частинку, ну, одну пісню, з однієї камери, а потім вже, о, або отак я зараз зроблю, щоб було цікавіше. Значить, отак я взяв перша, так, значить, так. Ой. Да, і потім я, значить, взяв другу пісню. Зараз я отак зроблю. Так. Так. Це я переберу. І Зараз ви побачите. Значить, ось у мене перша була. І потім, якщо взяти другу, і підкласти сюди, і витягнути її отак, то дивіться, ось у мене, значить, якщо уважно послухати, то обидві пісні. Ось у мене одна камера, ось, ось друга камера з нижньої, да, з двох камер, але з якої би камери я це не дивився, е, на першій дорожці у мене йде одна камера, в смыслі перший дубль, на другий другий дубль, і вони просто ідеально підійшли один під одного. І тоді мені було дуже легко, я просто почав вибирати більш вдалі плани для того, щоб перекривати пісню. Да? Якщо тут, значить, такий план, тут там, більш загальний план, потім знов там крупні плани, де я знімав, тобто оці крупні плани, які у мене були, я їх використовував і у мене просто, просто класно. Тобто мені, мені пощастило, що у мене фактично було два дублі і вони ідеально один в один заспівали. Я навіть не прибирав звук, з... не брав звук тільки з одного дублю, а я з обох дублів взяв і у мене хор вийшов, начебто їх було там не, не 12, а 24, тобто, чи скільки їх там, я не пам'ятаю, було 9, а, а в два рази більше, а 18. Тобто, Ну от якби в цьому плані пощастило, і тоді я взяв от просто, бачите, на другу дорожку поклав крупні плани і, і їхні рти, які відкривалися, що на крупних, що на загальних планах, повністю, повністю мені якби відповідали. Ось таким чином я е, змонтував це якби це відео. Е, ну далі я там знову використовував якби його інтерв'ю, е, цей... Я ще взяв там, зняв не тільки цю колядницьку партію, а ще зняв дві інших партії. І в принципі, це ну, якби там уже я вибирав, як міг перекривав. Тобто на самому ролику можете подивитися, як я це використав. Я вже брав шматок відзнятий. У мене був шматок пісні цілком записаний, але відео було не дуже якби, багато гарних і якісних кадрів. І я вже там комбінував. Дивіться, я просто брав по аудіодорожці пісню. А перекривав уже просто різними планами. А коли у мене... От, наприклад, тут. Коли у мене був гарний, якісний план, я залишав саму пісню. А коли я бачив, що у мене камера... Цей що коли у мене камера там десь трясеться, дьоргається, то я використовував просто плани, які вже там ще не, ну, не знімав. І, бачите, пісня йде цілком, а я просто кладу там різне відео. От таким чином. Да. І, е, ну, і в кінці, е, да. А коли у мене камера гарна, е, в умислі, якісна картинка, то я брав вже якби Цілком. Але це вже наступні колядницькі ці партії, тобто це вже інші хлопці, не ті основні, на яких я зосередився, де я зняв два дублі, а вже просто, якби це, я коли помітив, що вони співають різні пісні, <кій> я подумав, що це дуже круто, тому що я покажу різноманіття, що в мене не тільки одна пісня, одна коляда, не колядницька пісня, одна колядницька партія. А от кілька у мене тут вийшло три колядницьких партії, і у кожній партії була своя пісня, один мотив, але пісні, тексти пісень різні. Ну і в роліку я, в принципі, їх виклав. От так. Ну, от таким чином. А, ну да. а потім я, потім я ще познімав, як вони пішли, значить, цей. Знову використовую там інтерв'ю, де пан Микола мені розказує, що тепер вони по хатам ідуть, і, значить, я пішов з ними. Тут я, в принципі, через те, що вони співали ту ж саму пісню, я просто її скоротив. Вона була дуже довга, але перед цим ми її чули цілком в цьому роліку, і тому я просто взяв там три приспіва, три куплети. І цей... ну, тут мені було легше, тому що я зняв теж повністю всю би, пісню від початку до кінця. Ось, якщо там ісходні подивитись, значить вони співають. Я просто навколо них походив, з різних ракурсів їх познімав, не виключаючи камеру. А потім просто взяв, уже коли на монтажі, я просто взяв куплети, якби там три куплети, по-моєму. І вже, якби там, бачите, в мене зі спини була можливість потім перебитися, наприклад, можна було цими господарями, які їх слухають. Ну і, і тоді воно теж вийшло як такий, таким цілим шматком. Ну от, в принципі, в принципі, що стосується отакої зйомки і монтажа цього ролика, це у нас був такий чорновий робочий монтаж. Ну а потім я, зараз я в іншу в нову версію перейду, а потім я вирішив, що зробити. Ну я вирішив протитрувати. Про Накласти титр. Ну, по-перше, ось геотитр, де у нас в Верхній Ясенів написано, де це все відбувалося, да, потім я протитрував свого колядника, який мене інтерв'ю давав Микола Тафійчук, е -це, ну, це вже я тут використовував, міс якби місцеві титри, які у мене тут є, ось, зараз покажу, титри, титри, да, вот, Ну, тут в шаблонах, вот, Essential Graphics, тут, тут є в мене купа, купа різноманітних титрів, і тут я, в принципі, це знайшов один з титрів. Ну, ви, в принципі, можете їх теж пошукати, і там їх є дуже багато. Добре, я поки це закрию, тобто, тут нічого такого сверх, естественного, немає, значить... І потім, дивіться, я вирішив ще що зробити. Я м, вирішив протитрувати пісні. Тому що, ну, доволі такий цікавий і специфічний, м, е, як це, говір у них, да? І не завжди зрозуміло, е, якби, про що вони співають і е, зрозуміти. Але я просто сів, прослухав, в общем, всі пісні і ще їх протитрував. Дивіться, що стосується титрів, хочу показати, е, як... Е, як робити так, щоб був, ну, щоб вони були всі однотипні? Ну, дивіться, спочатку ви просто малюєте там, просто малюєте титр. Зараз покажу. Ну, просто-просто-просто малюємо титр. Ну, зараз просто візьму якусь версію. Ну, от, наприклад, так, да, от у мене є пісня, де вони співають, і я хочу намалювати титр. Ось я беру так, значить, клацаю, і тут пишу там текст пісні. Там. Значить, треба нам браття колядувати. Зараз напишу просто. Так. Треба нам браття колядувати. Так. Значить, далі ми заходимо... Зараз. Так. Ми заходимо в Windows Essential Graphic. Так. Ось наш титр. Де він тут? Ось я його написав, так? Да? Так, і тепер що? Я тут ще додаю бекграунд. От, трошки його збільшую, тобто додаю... Де він там у мене? Розмір його... А, ні, вибачте, це opacity. Ось розмір, значить... Прозорість е, там можна зробити. Я, по-моєму, зробив 90%. Так. Зараз трошки збільшу екран, щоб вам було краще видно. Ну от. Далі тут, значить, ми виставляємо, ось е центруємо, да, щоб воно там було все. Значить, ось по центру, потім з нижньої. Можна трошки підняти по осі Y. О! Ну от, наприклад, ось так. Да, тут, в принципі, можна вибрати, який у нас буде шрифт. Да, потім там, розмір цього шрифта. Ось. Да? І знову відцентруємо. Ну, от таким чином. І от, ви зробили, значить, одну, зробили цей. От у вас є вже. Да? Далі, для того, щоб... Ну, і, звісно, ви там слухаєте, скільки там, як воно йде. Там... Ну, і довжину, як би, регулюємо. Регулюємо довжину, яка має бути відповідно до того тексту. Далі у нас, коли йде інший текст, дивіться, я зажимаю клавішу Option, або Alt на Windows, і перетягую, роблю... Роблю цей, як його, М -м клон. Тобто Дуб -дуб дублюю. Дуб дублюю цей цей. Тому що, якщо ви е продублюєте, то тоді тут текст можна нам так народила там. Тут текст ми можемо міняти. Діва Марія там, причиста діва, Діва Марія, наприклад, причиста діва. Діва. <кій> Діва Марія, Діва Ма... Марія. От. І далі я коли написав через те, що тексти були різні, я <кій> потім натискав на цю кнопку, яка мені виставляла, ось, бачите, по центру, трошки, трошки по центру. Тому що народила сина, наприклад. Народила сина. Да? Для того, щоб поставити по центру, мені просто треба на цьому титрі класнути на ось цю штуку. І тоді ось, бачите, вона стає по центру. А, а тепер дивіться наступний момент. Якщо я е, не склоную, як я це зробив, а просто зроблю там копі-пейст, ну, наприклад, скопіюю, наприклад, Ctrl-C чи Command-C, а потім тут Command-V поставлю. Да? І у мене якби тут Діва Марія, а тут я, наприклад, вже хочу написати інший текст. І е, Ісуса Христа, наприклад, Ісуса Христа, Божого Сина, Божого Сина. Дивіться, я тут змінив, я тут оцентрував, але тепер дивіться, якщо я подивлюсь на попередній свій титр, ой, а раніше було не так. Нічого, значить, можна не тільки цей. Ага, ну і слава Богу. Значить, можна не тільки, не тільки клонувати, а в принципі можна і копіювати. Бо це в старих версіях, я знаю, було так. Ти копі копі-пейст робиш, типа Ctrl-C, Ctrl-V. От так, потім, коли ти міняєш тут текст, а ну. Да? то цей самий текст потім і е, міняється і на першому своєму цей. Ну а зараз вже такого немає. Ну і окей, значить, удосконалий, бо я давно значить, цим не, цей, не займався. Тобто є два варіанти. Або можна клонувати за допомогою е, клавіші Alt option, або Option. Зажимаємо і перетягуємо, клонуємо і потім міняємо цей. Або можна просто робити копі-пейст. Але коли робите копі-пейст, не забувайте, щоб вимикати е синіму цю дорожку V1. Тому що, якщо зараз вона буде включена, і я зроблю Ctrl-C, а тут буде Ctrl-V, то вона затремані відео. Бачите, бо впаде на першу, на першу дорожку. Ctrl-Z. Тоді відключаємо цей, робимо так. І все. І тоді у мене воно падає на цю доріжку. Отаким от, от чином. Так. Добре. З цими титрами, начебто, теж розібрались. Закриваю панель. Подивлюсь, що у мене тут ще далі є. <кій> і, значить, ага, де мій так, колядник і мастер. А, ну і я ще протитрував прямо весь ролик, ось поклав титр Верхній Ясенів, щоб у нас було... було Ну, зрозуміло, що, що це відбувається в Верхньому ясневі. А, і ще знаєте, що на цих, на, між титрами я, я, ставив ці. я ставив затухання. Тобто дивіться, значить, уходить один титр і потім з'являється інший. Ну, тобто, переходи між, між ними ставив, щоб вони не просто так мінялись, а ось так. Один пішов, інший пішов. Отаким чином. Так. І останнє, що хотів сказати, ще е, пофарбував я трошки своє відео. Якщо подивитись на е, ісходник, да, ось ви бачите, наприклад, е, як виглядають ісходники. І як виглядає вже моє відео, то трошки воно є підфарбованим. Так. Ну, тут все просто. Я відкрив е, цей Uh, Lumetri Color і uh, просто відкрив Creative і пошукав, uh, пробігся, так би мовити, по цим, пробігся по різним uh, фільтрам і от знайшов, так, кодек, це типу лук такий, кодек, uh, кодек, кодек, зараз уже на цьому робочому не хочу, наприклад, на якомусь іншому, от, наприклад, на цьому шматочку, якщо Вот, я зайшёл в креатив, и тут вот зараз пройдуся, де менто. Э, сейчас я знайду який у мене там був кодак Так, це не він, це не він. Може, у це він. Схоже, що це. Вот. Ну, от якби трошки його отак відпідстарив. Так. Да. І плюс іще, і плюс ще, я так думаю, що я в Basic... А, і тут ще трошки я погрався. От температура, значить, saturation, тобто додав трошки кольорів. Ну, і, в общем, в Basic Correction трошки підкоригував, бо у мене там були певні моменти. Картинка була, як мені здалося, занадто жовта і не так. От, дивіться, якщо виключити... Ось, була, ось такий у мене ісходник був, а ось такою картинка стала. Да? І тому я трошки е, з Lumetri Color спочатку обрав в Creative обрав цей фільтр Kodak 5218 так? А потім трошки його ще е, цей фільтр підфарбував на На цьому, на Basic Correction. Ну от вийшла така історія. Отже, друзі, ще раз нагадую, що цей ролик я залишу в описі, бо я виклав його на своєму якби, творчому YouTube-каналі, який називається «Скриня». Я там викладаю всякі такі свої роботи. Буде вам цікаво, зайдіть, подивіться. Буде цікаво подивитись на мій, ну, результат цієї всієї роботи. Теж зайдіть, перегляньте. Якщо у вас будуть якісь питання, задавайте. З радістю на них відповім. Е, ну, все. На цьому якби, прощаюся з вами. Я Сергій Поліщук. І До зустрічі на моєму YouTube-каналі. Пока. До не згора сиже селився. Христос Син Божий на світ родився, Христос родила, пречеста діла, пречеста діва, Діва Марія.